Szeretettel várlak, az Akasa beszélgetések következő állomására. Augusztus 27-én találkozunk legközelebb, az előadás cím a Maharishi Kincse. Az ősi Indiában látogatunk, igen mély témákat boncolgatunk ismét. A maharisik azok az ősi szentbölcsek, akiknek a sorslevelek és számos más indiai szent irat keletkezését köszönhetjük. Egész életükben mély meditációban voltak, tiszta életet éltek, megnyíltak a csatornáik, betekinthettek az akasába, az isteni magasságokba, és onnan hozták le nekünk mindazokat az információkat, amiket egészen a mai napig alkalmazhatunk az életünkre, hogy jobbá, könnyebbé, sikeresebbé és egészségesebbé váljon. Olyan maharisikról is szó lesz, akikről eddig sehol nem hallhattál. Olyanok is, akiknek a nevét hiába írod be az interneten a keresőben, nulla darab találat lesz rám. Igen, különleges témákkal készültem, ez ismét egy majd a jövőben elkészülő könyv, egy kis betekintése, ahol számos olyan információt tárok fel, amire most van elegelőször lehetőség India engedélyével, hogy bemutassuk. További részleteket az info.sorslevelek.hu oldalon találod, találkozunk tehát az online térben augusztus 27-én, az előadás címe A Maharishi Kincse.